a Mindenki Akadémiája színpadán, Demenív Mihály, harmonika művész. A célom az, hogy a harmonikát, mint a komoly hangszert népszerűsítsem, mint olyan hangszer, amely komoly színpadon is helyt tud állni. Ezen a régi videón egy kilenc év körüli kisfiú Demenív Mihály harmonikázik. pedig néhány évvel később, 26 évesen már Budapesten, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium egyik tantermében. Tanítványával adja elő Vivaldi négy évszakának egyik részletét. Demenív Mihály Ukrajnában született. Gyerekkora óta zene veszi körül. Szüleit, akik mindketten harmónika művészek, gyakran hallhatta a gyakorlás közben. Mondhatom, négy éves koromban volt az az időszak, amikor már hát, felháborodtam, mi az, hogy mindenki gyakorol körülöttem, meg készül valahol, nekem még hangszerem sincs, ennyi évesen, ilyen idősen, és hát akkor kaptam meg az első hangszeremet, egy oktávos kis harmonika volt, és amikor megkaptam a második hangszeremet, Hát, az akkoriban ideig ért nekem, nem is nagyon értem el, de amikor kipróbáltam, hogy milyen nagyszerű hangzása van, úgyhogy azt már nem tudtak kivenni a kezemből. És nem csak a harmonika hangja volt különleges Mihály számára. A légszekrény, a regiszterek, a zongurához hasonló billentyűk akkoriban jó játéknak tűntek. A hangzása olyan tulajdonképpen, mint egy uh, egész zenekar. És ha így megnézzük, akkor hát tulajdonképpen egy 15 kilós hangszer. Miután szülei tatabányán kaptak tanári állást, az egész család Magyarországra költözött. Mihály akkor már betöltötte a 11. életévét. Magyarországon a harmonika akkor még hát leginkább a népzenéből vagy könnyűzenéből volt ismert. És mostanában úgy érzem, hogy egyre népszerűbb elismertebb hangszerre állik, és tulajdonképpen nekem ez az egyik célom, hogy ezt a, a harmonikának egy komolyabb oldalát is meg tudjam mutatni egy olyan hangszerként, amely komoly színpadon is helyt tud állni. Demenív Mihály sokak számára ismerős lehet, hiszen a Virtuozok című tehetségkutató műsor döntőse külön díjasa volt. Azóta is sok versenyre jár, koncertekre hívják, ilyenkor olyan művészekkel is találkozhat, akiket példaképeinek tekint. Szerinte sosem lehet magával elégedett, még mindig van mit tanulnia, hiszen a tehetség önmagában kevés, a sikerért meg kell dolgozni. Önök bizonyára azt hiszik, hogy egy harmonikát látnak maguk előtt, ugyanakkor be fogom bizonyítani, hogy ez gyakorlatilag egy egész zenekar. Demenid Mihály azt is megengedte nekünk, hogy bepillanthassunk az egyik órájára. Akkor itt tulajdonképpen a bábak, amikor beszélünk, most itt próbál megszabadulni a kötelekből. És akkor ugye. Csuka Marcel már több mint két éve jár a fiatal harmonika művészhez. Ő is kiskorában szeretett bele ebbe a hangszerbe, Demenév Mihály mellett pedig rengeteget tanulhat. Azért korban kicsit közelebb állunk egymáshoz, sokat szokunk nevetni az órákon, és nagyban tud motiválni a gyakorlásnál. Szeretnék hasonló nyomlakokba lépni, mint a Tanár, szeretnék koncertezni nagyon sokat, versenyekre járni, és szeretném ezt csinálni egész életemben. Itt láthatjuk az osztály tabloképemet a Bartok Béla konzervatóriumban, és nagy élmény számomra, hogy itt taníthatok, most, újra járhatok ezeken a folyosókon tanárként is. Két éve szerezte meg második, ezúttal tanári diplomáját, most Pécsen jár doktori iskolába. Szeretné a fiataloknak megmutatni, milyen csodálatos és sokszínű ez a hangszer, hogy a harmónikának lelke van? Nagyon sokat kell ezzel foglalkozni, de nagyon sokat is tan tanulok belőle, ahogy az egyik tanáram mondta, hogy mire megtanítja a növendéknek, hogy hogyan kell játszani, a végére saját maga is megérti. A harmonika művésznek nincs kedvenc stílusa, szereti Bachot, Lisztet, de latin zenét, jazzt vagy műveket is szívesen játszik. Amikor játszol egy darabot, csak akkor tudod jól eljátszani, előadni, amikor teljes szívvel benne vagy, szereted, amit csinálod, úgyhogy nem sokat hazudok, ha azt mondom, hogy az a kedvenc darabom, amit éppen játszok, mondhatnám, van jó zene, meg a rossz zené, a jó zenét szeretem. A Mindenki Akadémiája színpadán Demenív Mihály, és témája Harmonika, vagy egy egész zenekar. Ma egy érdekes, különleges előadás lesz, ugyanis a zenéről van szó, be fogom mutatni magát a hangszert, belenézünk a hangszer belessejbe, és a zenét is fogunk hallgatni. Előtte szeretnék egy pár szót magára a hangszerről is szólni. Mielőtt elkezdtem készülni a harmonika előadásról, mit is mondanék róla, kerestem az interneten, a lexikonokban, és a érdekes, furcsa volt, amit találtam, sőt, nem is találtam harmonikát, hanem a tango harmonika név szerepelt. Sok mindent nem tudunk erről a hangszerről, a kialakulásáról. Eh, amit most eh, fogok bemutatni. A tango harmonika. Amikor Magyarországon eh, megjelent a harmonika az 1900-as évek elején, akkor nagy előszeretettel játszottak rajta a tangót, és eh, az emberekben eh, összekapcsolódott ez a két fogalom, a tango és a harmonika. Maga a tango szó eh, egy társas táncot és zenei műfajt is jelent. Az eredetéről nagyon keveset tudunk, amúgy a fekete rabszolgáknak a zeneje volt, gyakorlatilag nem maradtak fent írásos emlékek róla. A második összeteve a tangóharmonikátnak maga a harmonika, amit ott látunk a sarokban. A tango harmonikát egyébként a bandenónnal szoktak összekeverni. A harmonikának több fajtája van, három fajta. Van a kéziharmonika, amit látunk, van a szájharmonika és lábharmonika, amit a szoktak használni a különböző zenekarokban. A tangó és harmonikából összeadva kialakult a tangóharmonika szó, de igaz-e? Olyan példát tudnék hozni, hogy csárdás meg hegedő, hogy lesze belőle csárdás hegedű, vagy tangó meg zongora, akkor egyenlően tangó zongorával. A tangóharmonika, ez egy tévhit, ami abból maradt meg, hogy az emberek kevés harmonikat hallanak, és nincsenek tisztában annyira hangszerre, hogy mire és képes. A harmonika kialakulása az 1800 as évekre tehető. Most alakul ki a repertoárja. A harmonika repertoára legelej ilyen, leginkább a már meglévej darabokat játszottak rajta, utána harmonikára írtak, és. Többször is volt már olyan, hogy hozzám jöttek elkérni kódtát, harmonika kódtát, hogy csináljanak átiratot magára a harmonikára. Itt látunk a harmonika és bandanón, amit uh, szoktak gyakran összekeverni, és uh, a tangóhoz az Astor Piazzolla nevel haszható kapcsolatban. Argentin zeneszerző, aki a tangót, mint egy a a komoly zenei színpadra felhozta és népszerűsítette a harmonikát, a bandeléont. Maga a harmonika története a síp kialakulásával, történetevel hozható párhuzamba, ezért gyakorlatilag a harmonika megjelenése már 5000 évvel ezelőtt Kínában is elkezdődött amikor a kínai Seng hangszer az átcsapó nyelv síppal működött. A különbsége a, a ma használta fém a sípokkal az, hogy a sípok nádból készültek, és úgy működik, hogy a, egy nád lapocskába kivágtak egy nyelv sípot, és levegő áramlása segítségevel ez rezgésbe jött, és egy hangot adott. Látjuk, egy a szájharmonikához lehetne leginkább hasonlítani, egy félkör alakú tálca volt, amiben 6, 12, 18 és több a, a cső és tartozott, és minden csőhöz egy hangsíp. A ma használta hangsípok, amit később be is fogom mutatni, máshogy épülnek fel, ugyanis külön részekből állnak, van egy hangsíp alap, hangsíp lap és hangship nyelv, amit egy szegecsel van össze szerelve. A legelső harmonika, ami leginkább a ma ismert hangszerhez hasonlítható, ez a Bushman, a ami nem is harmonika, nem is hangszer volt, hanem egy hangológép, amit 1821-ben talált fel Bushman egy német hangszermester, és egy olyan eszközt találta ki, amely az a zongora hangolásban segítene. Ez úgy oldotta meg, hogy a hangsípokat és a légszekrényt egyesítette a légszekrény tetejére a hangsípokat rakta fel, és amikor kinyitotta a légszekrényt és elengedte, akkor az saját súlya alatt egy idő után, amíg leereszkedett, akkor egy egyenletes hangot adott, ami azért volt jó, mert közben a kezei szabaddá váltak, és így tudott a hangszer a hangolással foglalkozni. A portatív orgona és a demián első harmonikája már nagyon hasonlítanak a ma ismert hangszerhez. A portatív organa, ez gyakorlatilag egy kis organa, mely 24 billentyűből állt. Egy szíjjal lehetett tartani vállon, és a légszekrény az gyakorlatilag egy fújtató volt, amelyet bal kézzel használtunk. A hátránya az volt, hogy először is kicsit kényelmetlen, másodszor a, a fújtatónak kellett egy ilyen kiegyenlítő légkamra, amely egyenlő levegő nyomást tudott biztosítani, ezáltal egy egyenletes hangot tudtunk csak produkálni. A demián harmonikája egy óriási előre lépés volt, ugyanis itt a levegő közvetlenül a hangsíphoz jutott. A másik dolog a demián harmonikáról, hogy már olyan rendszer alakult ki a balkézben, ahol egy gomb lenyomásával egy egész akkord szólalt meg. A harmonikának több elnevezése van, a keleten és nyugaton más hogyan szoktak használni. A keleten, a akkordeon és baján szót használnak, nyugaton viszont a billentős és gombos harmonika terjedt. El. a koncertina hatszög alakú teste van a hangszernek, és mindkét a gombok vannak. Már Hector Berlioz is ismerte ezt a harmonikát, és használta olyan hangszerekkel, mint hárfa vagy zongora. A bandaneon, amit előtte említettünk, a nagyon érdekes gomb elrendezése van, létezik egy ilyen vicc, hogy úgy alkották meg a hangszert, hogy fogtak már rég be a gombokat és ledobtak és ahogy leesett, úgy rendeztek el. Ez természetesen nem így volt, de van némi igazsága. Most a hangszer felépítéséről szeretnék beszélni, és most arra uh, nyílik lehetőségünk, hogy belepillantsunk magába a hangszerbe. Ahogy mondtam, a harmonikának uh, van Többfajtája a kézi harmonika és száj harmonika. Elhoztam a száj harmonikát, játszok egy pár kis dallamot. A harmonika belsejében egy hasonló szerkezet található, azzal a különbsége, hogy a száj harmonikán a kifelé és befelé, hogyha fújunk levegőt, akkor különböző hangmagasság szólal meg, ezzel szemben a harmonikában ugyanaz a hang. Ugyanúgy működik, és harmonika belsejében ilyeneket találunk. A az úgy ült el levegő, ha lenyomunk egy billentyűt, akkor egy ilyen szelep kinyílik, és a rajta átáramló levegő a hanksíphoz jut, és így rezgésbe hozza a hanksípot. Most bemutatom ezt egy nagyobb hangszeren is. A harmonikának a bal keze, nagyon érdekes felépítés, ugyanis két rendszer van. Az egyik, amikor van basszus, amiről említettem, az akkordeon. Egyébként a harmonika a görög szóban lefordítva az összekapcsolni jelent, és egy egész akkor szólalt meg, például egy... ilyen dallamot lehet belőle kihozni, és a másik rendszer, amikor a kromatikus rendszer, ezáltal a, lehet a több szólalma polifont darabokat is eljátszani rajta, és ugyanúgy lehet akkordokat hangonként játszani, például. szeretnék bemutatni, jelenleg doktorit csinálok. A fő témám a harmonika repertoárja és az átiratok szerepe. Tulajdonképpen amikor zeneszerző leírja egy darabot, ami a benne megszületik, egy gondolat, miután leírta a azt az tulajdonképpen már nem az eredeti, ami a fejében volt. Úgyhogy ezen túl tulajdonképpen az átíratoknak annyi szerepe van, hogy ugyanazt a gondolatot több oldalról is megvilágítják. Az első darab, Ábben és Asturiász, azért érdekes, mert már magában a darab, a zongorára volt megírva ugyan, de a zeneszerző a gitárhangzás világát próbálta átadni. Nos, hát nekem nék nehezebb dolgom van, mert harmonikán kell eljátszanom, hogy zongorán hogyan hangzik gitárzene. Most megpróbálom eljátszani ezt a darabot, egy sort belőle, uh, annak ismerete nélkül, hogy milyen hangszerre van megírva, stílus ismeret, és tulajdonképpen egy etüd fog sikerülni belőle. És most a második változatban uh, megpróbálom úgy uh, formálni, uh, hogy uh, ahogy a gitár, rá, hogy legyen hasonló. Ez volt az egyik példa, a másik hangszer, az Orgona lenne, amelyik tulajdonképpen legközelebb áll a harmonikához. Stravinsky azt mondta Orgonáról, hogy azért nem tetszik a hangja, mert nem lélegzik. Johann Sebastian Bach egy olyan hangszertről álmodott, ami Csamballó és Orgona között lenne. Nos, hát ezek leginkább a harmonikát írnak körül a Páhelbe F-moll-sakon tulajdonképpen négy hangból áll. Hogy mondtam az elején, a harmonikai egy egész zenekar, adott esetben kórusról lenne szó. Kórusban több szólam van, és vannak nők és férfiak, és ebben most két részre szeretnék szétszedni, most következik a női dallam az érzelmes, éneklős. Van a férfi szólam is, ami a nőkkel az összehasonlítva sokkal megfontoltabb. Most ezeket megpróbálom egyszerre eljátszani, hogy milyen hangzása lesz. Az utolsó példa az, ha már kellett, Hangszert választani, a szimfonikus zenekart választottam. Ráadásul a Richard Gallianoval, francia világhírű harmonika művész, jazz harmonika művész, lehetőségem volt együtt fellépni, és én játszottam a zenekari szólamot, ő a szóló harmonikát. És úgy gondoltam, ha már az egész zenekart játszottam, akkor megpróbálom még egy szólamot hozzáírni. Így született meg a következő mű a Richard Galliano opál koncert második tételből, most megmutatom a két részt, ahol egy szólóhangszer szólal meg, és utána ugyanaz a rész, amikor zenekar. Ugyanez egy egész zenekar hangzásával. Én. És ha már harmonikáról van, ráadásul tangó harmonikáról, ahogy hallottunk, akkor a piazzolla zenéje elkerülhetetlen, és uh, úgy gondoltam, hogy ebből is mutatnék egy részletet. <Szor> akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.